Parasta alalla on porukka ja hyvät jatkot on Rakennusalalla parasta on se, että täällä ei koskaan ole kahta samanlaista työpäivää. Ala kiinnostaa, koska pääsee käyttämään monenlaisia koneita ja laitteita. Rakennusalalla palkkataso ja työllisyys on hyvä. On kyllä ruokakin viimeisempää. Osa on. Kaikki on mahdollista.